Halo Assalamualaikum guys. Salam sejahtera. Selamat kembali ke channel saya. Nama saya Farizwan Fidoz. Kepada yang baru singgah ke channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan turn on notification. Kepada yang sudah singgah ke channel ini dan sudah tekan butang subscribe, terima kasih saya ucapkan atas sokongan anda. Kali ini saya nak kongsikan mengenai satu inisiatif kerajaan melalui Belanjawan 2021 Ini adalah khas untuk belia yang berumur 18 hingga 21 tahun ke atas Ataupun mereka yang sedang berada di IPT SKM ataupun yang ke atas Namun sebelum itu layan intro dahulu Permohonan ini adalah inisiatif Ibelia e dengan peruntukan RM300 juta ringgit Malaysia untuk RM2 juta belia di Malaysia so kalau nak mohon RM150 ini ianya akan dibuka pada 1 Jun 2021 kelab. Jadi sini saya nak kongsikan mengenai platform-platform yang menjadi partner dalam aa, penebusan RM150 ini. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan kenapa kerajaan bagi RM150 kepada belia ini. Yang pertama adalah menggantikan menjalakkan transaksi tanpa tunai iaitu cashless seperti yang anda tahu kita ada platform Boost, kita ada Touch Go, kita ada BigPay, kita ada ShopeePay ha, itulah antaranya yang ada di Malaysia sekarang ini jadi bagaimanakah dengan permohonan boleh dilakukan? Permohonan boleh dilakukan pada 1 Jun 2021 ke lah seperti yang saya sudah terangkan sebentar tadi dengan aplikasi yang pertama adalah BigPay yang kedua adalah Shopee Pay yang ketiga adalah Boost yang keempat adalah Touch Go. Jadi untuk recommendation korang nak guna aplikasi yang mana tak kisah terpulang mana-mana kerana setiap aplikasi tersebut Korang boleh berbelanja dengan berhemah. Semoga dapat duit tu nanti. Jangan beli Primojen ataupun Diamond pula ya. <laughs> ok guys. Sekian itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa claim nanti. Pada yang anda rasa agak lanjut usia sedikit tu. Tak perlu try je. Mana tahu rezeki korang dapat. Jangan lupa tekan butang subscribe dan turn on notification. Saya Farizan Zawar Fidaw. Salam Harbat.